Jurnalista Sorina Matei, cum s-a făcut de Râsca? Iohannis pe legile justiciei. Critici dure lansate de jurnalista Sorina Matei, pe Facebook, la adresa presubliniere dintelui Claus Iohannis după anuncul făcut de subliniereful statului privind trimiterea pachetului legilor justiciei la CCR sublinierei Comisia de la Venecia. Matei susține ce Iohannis s-a făcut de râs nesubliniere din cere deja s-a pronuncat deja din ianuarie 2018 pe sesizarea Comisiei de la Venecia. Resubliniere din Claus Iohannis a făcut astia precieri pe marginea legilor justiciei, pe toate cele trei legi. 303-304 sublinierei, 317, anuncând cele le trimite înapoi la Curtea Constituțională Sublinierei va sesiza Comisia de la Venecia, de sublinierei doar o singur lege se află pe masa pre dintelui, intrând în termen de promulgare, respectiv legea 304. Legea 317 se află în la Curtea Constituțională, iar Legea 303 se află în Parlament. Culmea este cen în sublinierei motivarea curcii Constituționale pe legea 304, declarat constituțional sublinierei care se află pe masa presublinierei dintelui se scrie negru pe alb la punctele 54 sublinierei 55 ce se poate sublinierei ce nu se poate face în privința Comisiei de la Venecia. Cum presubliniere dintele sublinierei probabil nici consilierii presubliniere dintelui nu au citit, Iată ce scrie deja din ianuarie 2018 în Movitarea cere pe Legea 304, motivare de care până acum nu au aflat, de sublinierea este public, general obligatorie subliniere i publicat deja în monitorul oficial. Motivare decizia numărul 33 din 23 ianuarie 2018 referitoare la obiecția de neconstitucionalitate a dispozițiilor legii pentru modificarea și completarea legii numărul. 304 pe 2004 privind organizarea judiciară. Punctul 54. privire la cererea formulată de grupurile parlamentare ale Partidului național Liberal din Camera Deputaților și Senat privind solicitarea punctului de vedere al Comisiei Europene pentru Democrație prin drept a Consiliului Europei, Comisia de la Veneia plenul curii, analizând motivele pe care se întemeia cererea, constat ce acestea nu constituie altceva decât critici generice de neconstituionalitate ale legii, care se suprapun, parial, cu criticile formulate de autorii sesizurilor de neconstituionalitate în prezentele dosare aflate pe rolul curii. de vedere despre care fac vorbire grupurile parlamentare ale Partidului Naional Liberal vizează competența principală a Comisiei de la Atenea, aceea de a oferi statelor membre solicitante consiliere legal, sub forma opiniilor legale avizelor exprimate cu privire la proiecte de acte normative sau legislaie aflat în vigoare. care este supus revizuirii. În acest caz, curtea observ ce sesizarea comisiei se realizează de statul membru, parlamentul național, guvernul sau eful statului, în temeiul Art.3 PCT.2 din Statutul Comisiei Europene pentru democrație prin Drept, adoptat de Comitetul de Mintri la 21 februarie 2002, la cea de a 78-a reuniune a mintrilor adjunctii. Punctul 55. Potrivit prerogativelor Comisiei de la Veneia, în raporturile cu curile constituționale. Aceasta poate formula, la solicitarea instaniei naionale, opinia micus curiae, dar nu cu privire la constituționalitatea actului supus controlului în procedura desfurat potrivit legii naionale, ci cu privire la aspecte de drept constituional internațional comparat, incidente în cauza de dus judechi. în urmare, doar Curtea constituțional poate aprecia oportunitatea formulării unei cereri adresate forului internațional în funcție de obiectul controlului de constituționalitate. Sub acest aspect Plenul Curii Constituționale constată ce, în analiza materiei supuse controlului de constituționalitate în prezentele cauze, nu sunt necesarele murii, pe calea unei opinii amicus Curiae formulate de Comisia de la Veneia, cu privire la incidența unor aspecte de drept constituțional internațional comparat, a scris Sorina Matei Pereceaua de Socializare.